V dalším díle do seriálu se zaměříme na problém, kdy řidiči nerespektují tzv. obecnou úpravu silničního provozu. To znamená, jsou to ustanovení silničního zákona, které dávají řidičům povinnost dodržovat například bezpečnostní zálnost při parkování a ponechat minimálně 5 metrů před přechodem pro chodce či přejezdem pro cyklisty. Bohužel tuto ustanovení řidiči nerespektují, v některých místech, kde se to často porušuje, jsme nechali nastříkat i odrovné začení, které to povinnost zdůrazňuje a i přesto na těchto místech řidiči zastavují, ohrožují chodce a postavují se postihu, že budou otaženi. Dalším problémem je nedržování vzdálenosti při stání u křižovatek. Zákon hovoří, že v záhlosti kratší než 5 metrů od hranice křivatky nesmí vozidla parkovat. Opět jsme v místě, kde bylo umístěno odrovené značení, aby toto povinnost řidičům připomněla i značka. Je to problém samozřejmě sídliští, kde je nedostatek parkovacích míst. My zde postihujeme právě tyto překážky slunečního provozu. Místa, kde není ponechám průjezd, vozidla stojí na chodníku, brání zde, a nebo zajížejí do zeleně. Jako jeden z příkladu, příkladů, kdy na sídlištích si řidiči pletou parkoviště se zelení, je případ Jungmanové ulice. Nechali jsme se instalovat technické zábrany, betonová svodidla, která zabraní zajíždění mimo komunikaci ale řidiči stejně nerespektují parkoviště a projíždí přes zeleň a přes chodník a parkují v nevhodných místech. Tyto samozřejmě budeme řešit a řidiči hrozí postih. Dalším špatným chováním je neponechání prostoru křižovatce či napřídu prochodce v době, kdy si tváří kolony. Například zde na Gočárově třídě se v křižovatkách u Koruny a Brtislohova řidiči v odpoledních hodinách e, zůstanou stát v křižovatkách, brání výjezdu nebo najetí této křižovatky či stojí na přechodu prochodce. Samozřejmě i toto zákon zakazuje, pokud řidič nemůže do pokračovat dál, nesmí do křivaky najíždět. Další případy řidiči si zapomínají na ustanovení obecné úpravy, je například přednost na neoznačených křivatkách, to jsou příklady obchodních center, či v obytné a pěší zóně je zakázáno parkování mimo vyznačená parkoviště.